واخر يقول انا مقيم في القرد وجئت خصيصا لهذا السؤال انا اردني واثناء اجازتي حصل خلاف مع زوجتي واقسمت عليها بهذا القسم قسما بالله ان ذهبت الى بيت اهلك اثناء غيابي فسوف لن تعودي الى البيت ابدا وانا ارفض بهذا الانفصال ولقد بعثت لي انها تريد الذهاب لزياره اهلها فهل يقع عليها يمين الطلاق افتونا جزاكم الله خير هذا من باب فهذا القسم انها اذا ذهبت لا تعود هذا من باب الوعيد والتحذير وأنت بخيار بعد هذا اذا ذهبت أنت بخيار ان طلقت فلا باس وان تركت الطلاق فلا باس والاولى عدم الطلاق اذا كانت طيبه صالحه فالاولى عدم الطلاق وعدم التشديد اذا كان اهلها طيبين لا تشدد اما اذا كان اهلها غير طيبين فلا تذهب اليهم فلا انت حافظ اما اذا كانوا طيبين فلا فلا وجه للتشديد والتضييق الله يقول وعاشرهن بالمعروف وليس من المعروف ان تحرم من اهلها وان تمنع من اهلها لكن اذا كان اهلها ليسوا بطيبين يجرونها الى فساد يجرونها الى الشر فمنعها ولو كنت حاضرا ولا تعجل في الطلاق ابدا وهذا القسم ليس من باب الطلاق ولا من باب الوعيد تتوعدها وانت بالخيار ان شئت او خير بوعيد وان شئت او ان نعم يعني مصر اليمين يصير حلف هذا حكم حكم وعيد ولا أيوة. أيوة. سوف لا ترجعين معناه سوف اطلقك يعني أيوة. هذا الله كلام أيوة. هذا وعيد لو قال انسان لانسان سوف اضربه أيوة. ما بعد ضربه ما تضربه أيوة. طيب يا شيخ يكفر عن يمينه ولا؟ أيوة. ما يكفر عنه اذا ذهبت لبيت اهلها اذا ذهبت لك كفرت اليمين اذا اذا اذا ما فعلت اليمين او طيب نعم